Hei, olen Leskelän Harri Oulusta. Olen entinen yrittäjä vuodesta 1991 lähtien ja puolitoista vuotta sitten päätin, että nyt täytyy vaihtaa ammattia ja lähdin koulutukseen osaolle linja kuljettajaksi. Tällä hetkellä olen OTP Travelilla töissä. Ajan palveluliikennettä, linjaliikennettä ja tilausajot. Palveluliikennekuljettajan työ on avustavaa työtä vanhusten ja erityisryhmien kuljettamista. Päivä alkaa yleensä aikaisin aamulla. Ennen kahdeksaa ollaan jo menossa. Tilaukset tulee tabletille ja siitä suunnitellaan rentitys. Mieleen jäänyt huippuhetki työtehtävissäni on liikenteestä, jossa sain kuljettaa Hollywoodin location scoutteja ympäri Lappia viikon ajan. Tämä on semmoinen työ, josta koulutuksesta on erittäin paljon hyötyä. osaalle kiitos siitä ja toivotankin kaikki uudet tervetuloa alalle. Töitä riittää. Osao. Kaikki on mahdollista.